Boas, estrasadas, esta semana, no noso no, no diccionario, toca a palabra que comeza coa letra H, de IME. Si, sí, IME, que segundo a Real Academia Galega, é a membrana que cerra parcialmente o orificio vaginal na muller virxe. Como? Stop, stop. Imo respirar, Juan Momen. Membrana que cerra parcialmente o orificio da vagina? sí bueno, até aquí podemos estar de acordo, carra, pero... De verdad, muller virxe que estamos no século XXI, eh? Primeiro, sí, é unha membrana ca que nacen as persoas que teñen vacina e que teñen un propósito, evitar infección na vacina, posto que teñen a uretra moi cerca. CORTEN! Creo que o GPS me llevo por mal camiño porque me acabo de perder. Entón, que ten que ver se as persoas tiveron relación sexuales con penetración ou introducir algo na vacina con isto é como se si tuveramos un til transparente na vacina e clac, cando introducimos algo pum, ala, desaparece e eh, non, iso non é así é unha membrana flexible que se adapta e de feito ten diferentes formas Pode estar totalmente aberta, pode ter buratos, así algo así como un queixo de gruller. Pero a historia é que non desaparece, simplemente se amolda, cambia de forma. E non, non sirve para saber se unha persoa con vacina tivo relacións sexuais ou non. Isto é un mito que sirve para saber controlada a sexualidade da muller en todas as épocas hasta a actualidade, e que non tiveran relacións sexuais antes de casarse. Tampouco é a mataza de Texas, eh? Que se si sangras, tampouco vas encher a cava de sangre. E ata aquí o vídeo de hoxe. Esperamos que vos gustase. E vemos nosa semana si siguiente ca próxima letra do abecedario. Chao!